Вони вже тато і мама, бо обоє кажуть. Я за один момент став і батьком сина, і батьком дочки, і маю внука цієї дочки Анжели. І ще мого сина народився, син мій внук. Бачите, я людина.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 і вони сказали: або ви виїжджаєте, або ви тут помираєте з голоду. нам обіцяли, нам обіцяли житло, допомогу, ці ж путінські по 10 тисяч. годували, ну, по За її словами росіяни, які жили в місцях розташування тимчасових пунктів, говорили їм таке: Вам там Маріуполь уже отстраивают, он будет ще лучше.